Оні, вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо спецефір на хвилях Радіо НВ. Закликаю вас долучатися до його прослухування. Також бути активними на платформі Ютубу для того, щоб поширювати наше відео серед більшої кількості людей. Тому підписитися на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте вподобайки цьому відео і, всім нашим відео і та, та, та трансляціям окремо. І також будьте активними, тому що для нас дуже важливо бути з вами на безпосередньому у безпосередньому зв'язку з нашою аудиторією, з нашими українцями, які потребують певних відповідей, і ці відповіді ми шукаємо у межах спецефіру з моїми колегами, і продовжуємо це робити, зокрема, спілкуючись із бійцями з передової. Так, вже зараз на зв'язку із нами Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади Назвардії е України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, смухачі. Поговоримо далі про Бахмут, місто, яке обороняєте ви вже впродовж тривалого часу, ваш підрозділ і багато-багато наших інших бійців, як ми говоримо, зроблені зі сталі і справді оборонять це місто Фортецю. Утім, пане Романе, аналітична організація Deep State, яка опікується картою бойових дій? Яку ми всі українці вже звикли спостерігати ледь не щодня, дивитися якісь там зміни, що відбулося, також діпстейт каже, що наразі на півночі Бахмута на північних околицях складно, адже такий населений пункт, як Берхівка, там мають певний успіх росіяни. Тож що можете ви нам повідати, яка нині ситуація? Ну, перш за все, діпстейт мапа за якою слідкують, тому все ж таки, це не є точна інформація і і, в принципі, надавати точну інформацію на загал, це в даних умовах недоречно і не можна, адже і ворог теж аналізує наш інформаційний простір і аналізує що, е, наші дії, і це може вести негативні наслідки при захисті Бахмута. Те, що під Бахмутом і в самому Бахмуті зараз гарячі і продовжує бути гарячі, це факт, але скажу так, кожне своє якесь невеличке просування, це кацапня, вони намагаються це показати як величезне досягнення. Ворог і в Бахмуті, і під Бахмутом, і на півдні, і на півночі, вони там мруть як мухи. А будь-які свої просування і намагання показати тому в себе в Оркостані, як... Вони тісні досягнення, це, це не так. Великих досягнень з них нам немає. І будь-які їхні спроби, спроби натиску, спроби прориву вириву, і вони сточують зуби під бахмутом. Так, дійсно, вони зараз криють, з тим, чи можуть, різними типами РСЗО, масово криють артою. Але вони намагаються взяти бахмут ще з липня 2022 року. І нічого не мають там, ніякого пописування немає. Тому потохнуть вони там. До речі, от ви говорите, що вони криють артою, а ми ж напередодні бачили ті фотографії, які навіть не можна на широкий загал показувати. Фотографії, які оприлюднив ватажок вагнерівці Пригожин з величезною горою трупів російських найманців, які загинули якраз у ході штурму Бахмута. І Пригожин якраз скаржиться на те, що його, його приватній компанії не вистачає боєприпасів то як це розуміти? Чи справді в них з БК все погано, чи це погано з огляду на ту тактику випаленої землі, до якої вони звикли? Е, з БК в них сказати, що погано, не можна. Е, то більшість дезінформації, що в них там, проблеми з БК, в них в БК наразі дійсно менше. Якщо порівнювати з тим, як це відбувалося е, декілька місяців тому, е, то дійсно менше. Але Розумієте, в чому історія? Вони не б'ють точково, вони криють квадратами і знищують не точково якісь об'єкти, а знищують, просто випалюють землю, знищують цілі квартали, знищують цілі населені пункти під Бахмутом. І якщо враховувати те, що не вистачає снарядів, то ні, снарядів у них багато. На мою думку, вони просто не... не Недомого користуються. і от цю всю сталь, е, яка летить, на жаль, е, в українських містах, і е, те, що ми з е, з батальйону Свобода спостерігали, воно летить масовано і багато. Але для нас, е, для нас на радість зачасту за часту і невмучно. Пане Романе, однак скажіть, що сьогодні маємо, адже 23 лютого для росіян це така сакральна дата, День Защитника Отечества, чи якось відбулися якісь зміни з сьогоднішнім днем, вони там лютіше стали, не лютіше, чи, чи нічого не змінилось? Я важко якось прокоментувати це, е, е, Защитника, тому що це... Не знаю, перейменовувати треба на якийсь день вбивців, мардерів і, і, і, і всього найгіршого, що є на, на планеті. Е, без поняття, що там. Я, знаєте, щиро надіюся, що понабухаються і, власне, ще й самі себе там постріляють. Оце було б дуже круто. Оце б, дійсно було б свято. Я думаю, що і, і ми пораділи всі. Ну а, до речі, от ви якось фіксуєте по радіоперехопленням е якісь елементи такого, що, от, справді, як ви кажете, вони там десь випивають, не підпорядковуються вищому командуванню, тому що ви ж постійно прослуховуєте це, все чуєте, знаєте? Ну, багато з цього приводу сказати не можу, на жаль, тому що інформація це є закритою, е -е -е, що там у них як по перемовинах. А, та все ж, ну дивіться, той зброд, який, на жаль, присутній під Бахмутом, і те, що ми з побратимами з, з батальйону Свобода чули, дивіться, бухають, однозначно бухають, і це, це періодично чути. Тому що е, то той мікс, який там зараз цей, так би мовити, контингент, це ті недобитки замишки, тих недобитків вагнерів. Е, потім ці чмобіки, які непонятно, не, не як він там зібраний, і що його там десь п'ять днів чомусь е, потренували крокувати, розумієте? І е, є ці штатні військові, і у них, які цим, цим збродом е, підкеровують. Е, то ну, з цього не може бути чогось ну, нормального. Це, ну, в принципі, не життєздатна ну, ситуація. Але Питання в тому, що їх просто багато, і ні для кого не секрет, що були випадки, коли там ціпня вбивали, розстрілювали своїх командирів штатних, щоб не виконувати наказ. Ну і я більш ніж переконаний, що ця вся історія ще могла відбуватися в якомусь п'яному або наркотичному гарі. Поговоримо про місто Бахмут, тому що ви сказали, що так вони вже тривалий час криють наші позиції артою. Проте ми розуміємо, що зараз наші оборонці перебувають безпосередньо в населених пунктах. Бахмут це в порівнянні з тими селами, які навколишні, доволі велике місто. І однак, однак, буквально свіжий коментар голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка в ефірі нас він сказав, що Бахмут, так само як і Авдіївка, майже знищено. Хоча ми розуміємо. Що основні бої в міській забудові зараз точаться на східному березі річки Бахмута, тобто на сході, такій приватному секторі міста Бахмут. А чи справді, от вже і західна частина Бахмута так само дуже сильно нищиться? Місто Бахмут, на жаль, на жаль, там немає якоїсь будівлі, яка не є пошкодженою. Кожна будівля, які, в принципі знищені до фундаменту. А якщо в цілому, то кожна будівля так чи інакше пошкоджена. Те, що там точаться бойові дії на сході Бахмуту, однозначно, але Бахмут весь страшно по... постраждав. І сказати, назвати це зараз містом дуже складно. Це дуже складно. Це клапоть е... випаленої землі. Це, знаєте, як якась постапокаліптична е... така підовище, що не людей, тільки, тільки собаки бігають. Насправді, це все дуже жахливо, і комусь проквітають квітуче місто, і багато квітуче місто, так випалити, на це боляче дивитися. Та я ж все ж таки маю надію, я переконаний, що цих всіх е, негідників і цих сіннавом, яка це зробила, їх чекатиме кара. І ми в свою чергу... Побратимами з батальйону свобода і інші підрозділи і збройних сил, і національної гвардії е, приносять і несуть цим катапам відчайдушну відсіч і, і більшого кару за цю всю історію, яку вони створили поки. Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із Романом Кононом, лейтенантом батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії України. Говоримо про ситуацію в Бахмуті, адже там саме пан Роман із своїми побратимами захищає це наше місто. Пан Роман, цитата з нещодавнього інтерв'ю президента Зеленського. «Нам важливо його захистити», Мається на увазі Бахмут. «Але не будь яку ціну, і щоб усі загинули. Ми будемо воювати, поки це буде розумно. Росіяни потім хочуть. Продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо їм опір, а тим часом готуємо наступну контратаку. А скажіть, а чи справді Бахмут можна вважати воротами на Краматорськ та Слов'янська? Ну, це велика агломерація міст. І якщо подивитися по мапі, це ні для кого не секрет, що за Бахмутом е, йдуть потім села і потім йде велика агломерація це Смовянськ, Краматорськ Дружківка Бахмут це дійсно фортеця, яка тримає зараз цю, цей весь натиск цих концептів щоб не дійти до відносно мирних міст які зараз є тимовими містами Дивіться, є наказ тримати бахмут. і ніяких розмов про те щоб відступати і здати місто немає і бути не може ми стоїмо ми захищаємо і або до перемоги або до якогось іншого наказу Ну я то граще вашу думку як людина з місця звісно не видаючи ніяких військових таємниць але хотів би запитати наскільки просто реальні ризики що так от ну президент каже що ми з цією ціною ціною життів великих кількості життів наших військовослужбовців Бахмуту тримувати не будемо. Коли це перестане бути можливим, то звідти, вочевидь, вийдемо. Або не вийдемо, можливо, вдасться втриматися у Бахмуті. Але тим не менше, от я просто кажу про реальні, майбутні, можливі потенційні ризики захоплення або уточення наших військ у Підсіверському, просування до Слов'янська-Краматорського випадку, якщо доведеться з Бахмута виходити. Ви, як військовий, на місцях, про що можете сказати з приводу таких перспектив? Я можу сказати, що ми захищаємо і ми стоїмо. Мова про відступ, я повторюся, не йде. Тому що, ну, просто тому, що не йде. Тому що це наше місто, це українське місто, і ну, ми ту навич тут б'ємо, знищуємо е, всім, чим, е, всім, чим можемо, і всіма наявними способами. Е, я з цього приводу скажу наступне. Нам потрібно більше боєкомплекту, і тоді... Більша ймовірність, що ми ці їх поки тю покладемо тут набагато, набагато ще більше, ніж їх тут, лягну, а їх тут лягну вже тисячі. Е, якщо там за, за якщо взяти разом, то можливо й десятки тисяч, тому що підрахувати насправді дуже складно, е, на жаль, на жаль. Е, як би це не звучало жахливо, але це правда. Ярка. Наші хлопці теж тут е, гинуть і, і ціною своїх життів, ціною свого здоров'я захищають е, місто, захищають Україну. Тому відступати ніхто не збирається і ми за кожного нашого е, хлопця, бійця, героя, титана, який е, своїм життям захищав е, країну і, на жаль тому що є всі в пам'яті нашій і майбутніх поколінь, ми їх модимо на порядки, більше, ніж, ніж маємо самі втрати. Та все ж, на жаль, у нас стратегія. І в пам'яті цих хлопців ми будемо стояти до кінця. Пане Романе, дякуємо вам, вашим побратимам, за те, що ви робите, і за те, що тримаєте, виконуєте наказ. І в межах цього наказу, я так розумію справді, от Бахмут зараз зв'язує дуже велику кількість російських військ, виснажує російську армію. Генерал Буданов, очільник ГУРМО, у своєму свіжому інтерв'ю Дані Форбс, сказав, що росіяни досі прагнуть виконати той, той наказ, який вже перед ними стоїть, захопити межі Донецької області до 31 березня. З огляду на те, що ви говорите, як виконується наказ, як вони просуваються, і що відбувається наразі, зокрема, під Бахмутом, я так розумію, що до 31 березня такий наказ росіянам виконати нереально. Е, ну вони, вони цей наказ свій недовму виконують ще з гуміння 22 року під Бахмутом. І, і просто сточують зуби, і, і, і ось, власне, таке, таке їхнє виконання недомоги не для нас, для нас на, на раді. Я думаю, що до, до 31 березня в них нічого не вийде, так як це все пусті заяви, так як це відбувалося, там вже брав і до Нового року. Я думаю, що там був у них якийсь свій наказ, щоб взяти її до річниці повномасштабного вторгнення. Як до дати якоїсь це приурочить. Нічого в них не виходить. Є а, скажі, намагання. Я... Є намагання якісь, є припіднесення, що і там якусь маленьку посадку вони взяли ці маленьке село, в якому вже і мешканців, ні людей немає. Там по суті і хат немає, воно все знищено, захопили якийсь клопоч виповнений землі. Покмали там сотні тисячі своїх цих свинособак. Потім біля цієї всієї історії ще й сфотографірувався той повар, покидьок того бункерного діда, цей Пригожин. І виставляється як перемогу. Ну, ну, ну це жах, але ну, на жаль ми в цьому це бачимо, на жаль ми це спостерігаємо. І в, такому, в таких реаліях ми зараз живемо. Нагадую, що спілкуємося із Романом Кононом, лейтенантом батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади Нацгвардії України. Пане Романе, секретар РНБО Олексій Данілов сказав нещодавно, що наступ росіян, по суті, захлинувся. Так само, зрештою, говорив і Буданов у своєму свіжому інтерв'ю, кажучи, що наступ росіян великий, – великий, грандіозний наступ на річницю вторгнення триває, але як так, якось суттєво… Щодо змін на карті, щодо просування російського війська, ми цього не бачимо. Так от, чи погоджуєтеся ви з нашими офіційними цими особами, Даніловим Будановим, про те, що справді великий наступ росіян уже захлинувся? Чи все ж таки можливі нові хвилі? Не можна відкидати, що нові хвилі можливі. Ворога потрібно ненавидіти, але не можна недооцінювати. І це гірка правда. Те, що зараз, ну, знову ж таки, не секрет, і всі це бачимо, що якщо рік тому назад е, це був повномасштабний наступ на всю країну, то е, наразі ця лінія зіткнення, вона, вона звузилася до... Е, звузилася, і це факт. І оці їхні логістичні всі шляхи вони теж розтягнуті. Я переконаний, у них теж там дуже багато проблем. І з постачанням, і з всім-всім-всім. Їх, їх просто багато. Їх, їх просто нагнали багато сюди. От, і вони давлять масою. Це, як, це стара радянська зуківська тактика. От, просто. Я вам розкажу такий випадок. Що ми з побратимами з батальйону свободи спостерігали, а безпосередньо наші хмопці з аерозвідки. Ні для кого не секрет, що існують мінні загородження перед позиціями. І от як відбувається їхній штурм? Вони спочатку криють ртою масово, потім посилають отряд смертників який складається, там однозначно їхній керівник штатний військовий, а інші це оті чмобики, е – це ті чмобики, які є, як сліпих кошенят, посилають на ці міні-загородження. Е одного він підривається, до нього підводять е їхнього, якогось ще одного, який не бачив цю картину, де той підірвався, і він починає подорож свою з того ж місця, де от підірвався до нього. І от таким чином ідуть. Ну це цинічність. Це ну, нецінування життя, розумієте? Для них е, якийсь боєприпас, він дорожче, ніж людське життя. Простіше там того чмобіка посмати, щоб він там десь е, здох і вгнив, ніж, ніж це якось по-іншому. Ось власне така тактика. І про те, що наступ може бути, не можна цього відкидати, але наразі е, для нас на радість вкатати дуже багато проблем і... <кій> Якщо вже враховувати те, що їхні ці чмобики не знаючи, то може починають розуміти чи то чи ще якісь інші історії, тому вже починають вбивати своїх командирів? Ну це, це, це прекрасно. Нехай щоб от вони всі там один одного перестріляли, і нам би було е, менше менше їх тут добивати. А от скажіть, якщо це не складає військову таємницю, чи є у вас розуміння, які зараз е, обсяг незадіяних резервів? Наприклад, на Бахмутському напрямку росіян, от якщо говорити співвідносимо тих нових хвиль, які можуть виникнути. Дивіться, це інформація доволі закритого типу, які їхні резерви, їхній контингент е, дуже великий. Це факт. А конкретизувати, що і скільки, на жаль, я в цьому батері не можу. Що Тому... ж, пане Роман? Да, да, Зрозуміло, так. Спасибі, спасибі вам величезне, тримайтеся, тримайтеся, будь ласка, величезні вітання вашим побратимам, вся Україна за вас вболіває, вся Україна вам дякує, і щиро, щиро віримо в те, що справді Бахмут вдасться отримати, і вже найближчим часом, з огляду на ті от ваші слова, які ви говорите, що зараз виходить фактично втримати... Бахмут, і дай Бог дочекатися до тієї підтримки наших західних партнерів, в тому числі у вигляді достатнього боєкомплекту, в тому числі у вигляді свіжих снарядів, які ми будемо далі, як каже Мадяр із очільника роти ударних безпілотників і розвідуваних безпілотників якраз на вашому напрямку Бахмутському, він каже по цих хробачках ще більше валити свіжою, свіжими снарядами від наших партнерів, тому віримо, що вдасться дочекатися, а потім Бахмут використати як хороший-хороший плацдарм для подальшого контрнаступу наших військ, для звільнення уже нашого виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Спасибі вам величезне. Це був Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Національної гвардії України в ефірі Радіо НВ. Говорили ми про ситуацію на яка на нинішній час складається під Бахмутом, тому що справді доволі скупі такі ми підтвердження отримуємо від Генерального штаба, навіть не те, що підтвердження, а просто інформацію від Генерального штабу з приводу того, яка на нинішній час є ситуація на різних точках нашої оборони проти російської федерації. Не те, щоб хотілося вивідати щось у наших військових, але хочеться справді нам, людям у тилу, розуміти, що ж ми маємо у нас на передовій. Саме тому і говоримо із бійцями із точки нуль наших фронтів оборони проти Росії. Зокрема, справді розуміємо, що місто Бахмут є точкою одного із кількох напрямків прикладання найбільших зусиль з боку Російської Федерації. Залишаться, друзі, разом із нами на черзі випуск новин. Ну, а далі поговоримо, який реальний ефект на полі бою в Україні можуть мати ті геополітичні події, які огортають нашу війну із Російською Федерацією, починаючи від Мюнхенської конференції, завершуючи виступами Путіна, Байдена, приїздами китайців і е, певної геополітичної боротьби між Сполученими Штатами та Китаєм. Залишаться з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ, ось тут.